السلام عليكم مشاهدينا العزيز تحياتي لكم جميعا اليوم كنتواجدو في السوق مدينة السمارة الخميس 13 10 2022 نقلو معكم الاثمنة و نشاركو معكم الاثمنة المواشي تحياتي لكم جميعا مشاهدينا العزيز اوليات. حميد السمك. كده الشي هذا مربعين هاذا هاد هاذا هاذا هذا هذا هاذا هاذا هاذا هاذا هاذا هاذا هاذا هاذا هاذا هاذا هاذا هل روي هذا حميد مزيان حميد خلي خلي النمره ديالك صفر سته 53 45 12 86 الله ديال حميد ياك واحد السيد وصاني من الداخلة كان وص الله الا كان وصاني عليه يم... المهم عا... المهم راه هو غادي يشوف الفيديو ياك راه غيتصل بك هذه حتى آه. زينة تبارك الله اه كاين في الداخلة هو اه, آه؟, آه؟ قال لي على حساب على هذا النوع هذا ان شاء الله صافي دابا راه ما كاينش حاجه راه غادي يتصل بك زينة تبارك الله وديها لنا راه لقينا فهاد زين تريد ان تكون مثل هذا الشيء مثل هذا ما زينة. وهدي... <تضحك> <خيات. تصفيق> زينة الشيء مثل هذا بيع مثل هذا الشيء أشكي. اش كاين حسان مش حد متاسن شدوه مصور والله ما سبعة انت 37 وتلاتين سبعة وتلاتين سبعة وتلاتين سبعة وتلاتين سبعة وتلاتين سبعة وتلاتين سبعة سبعة سبعة هادي راه الله يسخرك الله يستر لي راه 40000 ريال يوم ولا خروف زوين بعد الحوض وعماش 45 اللي عاطي 45 هذا 45000 ريال ها 44 باش 47 47 جاود حد مجرر هاي الله يسخر لي <تصفيق> لا لا لا لا لا يعني. يعني أنا أنا متحيا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف انا ان شاء الله البنات ما شي حاجه كيدير براكي شوف هذا بركه هذا راه عطاونا فيه راه 1000 كيعطونا الف من راس المال هاد ما معنا والو اش نقولوا نقولوا الكدوب. ها انت سمع راه ماشي ها وحده من غيرها يعني السوق غالي، آه في المليح تام. غالي، في المليح، في المليح, آه غالي. آه في المليح غالي، كل شيء، كل شيء أكتمل تبارك الله يا، أكتمل، ما ديور، خروفات ش... صور لا لا، ما إحنا كبار في السن كبار في شويه الله يستر الله اللي كاين يا الله هذا هذا ما محجوب ما الله الله يستر ديال الله محجوب دي انا رشيده عطاك ما والله وحدة. موجودة فين الله يلا كرامة بالله. آه. ها. اه مع الوقت. مع الوقت يودين في جوب. ها? اه? اه ريال. اه ريال ثنية صغيرة الله. صغيرة. البيع ديالة? واحدة كم ضربين في خمستاش رجاء الله. الله يسر. يا اسمينة قلب اسمينة. قلب قلب قلب قلب مشقفة. مشقفة مليحة. مع رجول. انا الجريده هادي جريده اخويا ابواب الرحمه الله يرحمها ويديك ويديك الله ويديك ويديك ويديك ويديك ويديك ويديك ويديك ويديك ويديك ويديك ويديك وادي مسكينه راه راه باينه راه كتقول راس, راس. 13000 13 ريال <تصفيق> 25 بجوج بجوج الله يرب. الله مشاو اخويا هاني صافي هادي هادي وهذي هذوما اللي مشاو ب 26 هناك الله يسلمك الناس اللي شافوا السن ديالها ياك ما عندهم ما عندهم. فهم هذاك الشيء علاش كيرخص اه اه حرات هذو مساكنه والله تحياتي ايوب واه كنحييوك اخويا ايوب من هنايا <تصفيق> فين كاين دابا ايوب غادي يجمع تصايب غادي <اللعب> يجمع تصايب الله يستر ليه مسكين غادي يجيب بالسلعه ان شاء الله يا الله يستر ليه مسكين دري <التصفيق> <التصفيق> <التصفيق> <أشو> ساري انا بغينا داك سكور والرويدي عندي كيحكش اه شوف زيد عرفتي انا السارز داير عليا السارز انا ما كنضرب ساعه ساعه التير فوقاني ترى ن... أنا التير هذا شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف أنا أنا كاين عار الصفر واش لاز... اه فهمتي؟ واش 26 عطاوك نيت أبغيتها واقفه؟ أبغيتها مع أول ما لي اه والما عطاوش عطاوك؟ ما عطاوه سيدي 20 الف حبيب خلي خلي النمره واش ديالك الجديد خلي النمره ديالك موجود قول لي النمره قول استا... زيد 66 زيد 39 زيد 76 زيد 99 99 حبيب, حبيب البركه لك شي حد ما عندك. ما. لا أنا ببراءة في الحرام أنا. الأول قيت ما في العيد لا لا. ها؟ ستين خمسة وخمسين. الأول إن شاء الله الا بقى العمر. الله يسخر ليك الله يسخر ليك. ما من من كان وصاني واحد السيد طيب. ستات هذا إيش مندر؟ إيش هذا شحال داير سبعمية قال لك. سبعمية ريال خنش. الله الله. يا هذا؟ ديانا كاد آه الفصه شحال شحال شح شح شح شح أه؟ شح وصلت الفصه وصلت 17, ميه. 17. مليح ديال كيلو أشتغ... اشتغل يا جي لك ان شاء الله 700 درهم راه ديال ديال هذا 35 17 فصه زينه تبارك الله لا لا زينه الفصه ها. وف.